Pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na slavnostním nástupu příslušníků armády České republiky, kteří se nedávno vrátili ze zahraničních operací. Jedná se o příslušníky 9. úkolového ústupení firáku, 23. skupiny zastoupení na velitelský mise KfL v Kosovu, příslušníky 7. skupiny Undov na holandských Vyšinách, a prvního týmu eu 4 kteří působili v Bosně a Hercegovině. Jsem velice potěšen, že vaše jednotky provází pochvala vašich mezinárodních partnerů za komplexní přístup a týmovou spolupráci. Zejména u vojáků 9. úkolového skupení Irák si spojenci cenili vaši odbornou erudovanost a profesionální vystupování. Poděkování patří i vám všem ostatním, ať už jste působili na velitelství mise, či jste odváděli skvělou práci v terénu, jako v případě našich prostělských průzkumníků, kteří vyrazili na území Bosny a Hercegoviny. Díky vám může náš první tým Humint plně spolupracovat s našimi koaličními partnery. Pochvala za dobře odvedenou práci se však týká také vás, kteří jste se vrátili z operace KFOR v Kosovu a z pozorovatelské mise INDO v Sýrii. Děkuji vám jménem paní ministrině za skvěle odvedenou práci a vítám vás opět doma.